Poslušajte me, žene koje sam strasno pohotno ljubio, koje sam od realnosti otimao davajući svakim poljupcem, svakim nježnim ugrizom na nezgodno mjesto, bezvremensku dimenziju. Da mi je neko rekao neki dan, da bih ja, vječni ljubavnik, mogao izreći riječi koje govorim sada, ne bih mu vjerovao da mi je rekao neki dan da će mi život promijeniti žena u crvenom za mojom šarenom maramu ko vrata. Ne, ne bih mu vjerovao. Ne postoje riječi kojima mogu objasniti što je za mene. Zato jednostavno kažem. Ona je moj svijet, ona je moja svjetlost, ona je oblikovala sve moje želje ne žena u crvenom, sa mojom šarenom maramom oko vrata. Volim.